الأحجار الكريمة هي عالم معقد واسراره وتفاصيله كتير وبيوصل عدد الاحجار الكريمه لاكثر من 4000 متر تنقسم الاحجار لعضويه ومعدنيه زي اللؤلؤ والمرجان والكهرمان والزمرد والالماظ والاوبال. حساس جدا وشفاف جدا وحلو قوي للناس اللي بتعاني من السحر والحسد دول بس. كل واحد من الاحجار الكريمه ليه تاثيرات مختلفه نفسيا وعضويا على جسم الانسان. اللي احنا بنقوله ده بقى ليه تفسير علمي خلايا الميه بتتبرمج عشان كده الرسول عليه الصلاه ما بيقول لنا ايه؟ نسمي الاحجار الكريمه مصدر مهم وهبه من الطبيعه تمدنا بالطاقه والراحه والمتعه